Se anun proteste masive în SUA, sute de mii de americani îl amenin pe Trump cu manifesta iuriei. Care ar fi motivul? Peste 300 de, mii de persoane au promis ce vor lua parte la proteste spontane pe teritoriul SUA, dar presupunerea dintele Donald Trump îl va concedia pe procurorul special Robert Mueller care investigează campania lui Trump pentru o posibil colaborare cu Rusia în alegerile prezidențiale din 2016, scrie The Guardian. Site-ul MoveOn susține ce peste 800 de mari subliniere în punct De urgent sunt prechite în cazul în care Trump îl va minte pe Mueller. Activii subliniere ti ar urma să acționeze la câteva ore după eventual demitere, conform Moveon, organizând mar subliniere trei puncti. În mai multe ora subliniere din cele 50 de state. Protestul mas ar putea avea loc, sublinierei, dacă Trumpul va înlocui Procurorul General Adjunct Rodríguez Stein, acțiune care ar putea duce mai în subliniere ori la concedierea lui Müller sau dacă Trump ar gracia martor cheie din investigație. De pe 17 martie, de când Trump l-a criticat public pe Miller pentru prima oară, peste 100.000 de persoane s-au angajați să participe la proteste. Movron a lansat secțiunea site-ului în care se fac înscrieri în august 2017. Subliniere este susținut de mai multe organizații activiste precum Indivisible subliniere I-Vomensmark. Lumi, când Trump a declarat ce multe persoane l-au încurajat să-l concedieze pe Mueller, a urmat o nouă serie de înscrieri mas pe site, peste 20 de mii de persoane înscriindu-se în următoarele două zile. Moveon a făcut public felul în care ar urma să aibloc bloc protestele în cadrul unui plan pe site. Dacă Trumpul va concedia pe Meler până la ora locală 14 fix, atunci activi subliniere tiara acțiunea la 17 fix în acea subliniere zi. Dacă presubliniere dintele îl va demite mai târziu, protestele vor începe a doua zi la prânz. Trump l-atacat recent în repetate rânduri pe mulher susținând ce nu a existat nici o colaborare între campania sa sublinierei, Rusia sublinierei, ce investigația nu ar trebui să aibă bloc. Back, back, back, back, back. De asemenea, în marge, secretarul de presă al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ce Trump a fost. Sunt ultuit să-l concedieze pe muleler subliniere Ice presubliniere dintele consider ce are, cu siguranță, puterea de a face acest lucru.